ہر قیامت والے دن جو رب تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے ہم پیچھے رہ گئے تو کیا ہوگا جب ہم حساب دینے لگ گئے تو ہمارا کیا ہوگا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آپ کا ایک جاننے والا آیا عرض کی کہ چالیس دینار مجھ پہ قرض ہے کسی کا اور وہ مجھے بڑا پریشان کر رہے ہیں بہت پریشان کرتے ہیں مجھے آخر تک کر دیا انہوں نے تو میں پریشان اور مجبور ہو کر آپ کے پاس پہنچا ہوں مہربانی فرمائے مجھے دینار عطا فرمائے تاکہ میں اپنا قرضہ اتار سکوں تو آپ نے بنا کچھ سوچے سمجھے چالیس دینار اٹھائے اور اپنے اس جاننے والے کو دیے اور پھر واپس گھر میں آئے اور رو رہے ہیں اونچی آواز سے زور زور سے رو رہے ہیں تو اہل خانہ نے پوچھا کہ اب کیوں روتے ہیں آپ آپ نے تو ان کی حاجت پوری کر دی ان کو جو چاہیے تھا وہ تو آپ ان کو دے دیا آپ نے تو اب کیوں روتے ہیں تو آپ آگے سے فرمانے لگے میں روتا اس وجہ سے ہوں کہ میرا جاننے والا تھا میرے پاس آیا اور مجھے بتایا میرے سامنے رویا تو مجھے پتا چلا کہ اس کو ضرورت ہے اور میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا جاننے والا تھا اور مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی اور اس کو مجھے آ کر بتانا پڑا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے تو صاحب ہمارے بھی تو کافی سارے جاننے والے ہیں آج ہم اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ ہم دیتے ہیں کہ جناب ہم اس کے ساتھ نہ کاروبار کر رہے ہیں اگر کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اس نیت سے دیتے ہیں کہ یہ واپس بھی کرے گا شادی پہ جاتے ہیں کچھ دیتے ہیں تو اس نیت سے دیتے ہیں کہ یہ واپس کرے گا مطلب اب جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے وہ پیار وہ محبت نہیں رہا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم نے رمضان میں اپنے دلوں کو کشادہ کیا تھا ویسے غیر رمضان میں بھی رکھنا چاہیے جتنا رب تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں وہ دیا ہوا بھی تو اسی کا ہے ہم نے یہی رٹ لگا لیا میرا یہ میرا یہ میرا گھر ہے یہ میرا کاروبار ہے یہ میرا بینک بیلنس ہے کس کا ہے یار کسی کا نہیں ہے کسی کا بھی نہیں ہے یہ حرص کی کھوپری ہر وقت یہی کہتی رہتی ہے اللہ کو متقاسر اور مال اور مال اور مال یہ مال کی حرص ہے جو انسان کو رب سے دور کرتی جا ہے پھر قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ حتیٰ ظر تو ملمکر یہاں تک کہ تم قبروں میں جا گھسو گے لیکن یہ حرص جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا یہ بڑھتا جائے گا یہ بڑھتا جائے گا تو جب آقا کریم علیہ گی صلاح سلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا جب دیا ہوئی اسی کا ہے اسی کے راستے میں خرچ کر دیا جائے اس سے تو بڑی اور کوئی بات نہیں ہے جب رب کا نام آ جائے پھر اس سے آگے تو کچھ رہتا نہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہم نے رمضان میں غریبوں کا خیال رکھا ویسے غیر رمضان میں بھی رکھے ہم نے تو صرف رمضان کے مہینے کے روزے رکھے لیکن غریبوں کے بچے پورا سال روزہ رکھتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارا گزر بزر اچھا ہے ہمیں کیا کسی سے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا ذرا بندے تو بہت ہیں پیسہ بھی بہت ہے لیکن انسان وہ ہے جس کے اندر اپنے ساتھ والے کا احساس ہے